مساء الخير عليكم امم النهارده طبعا انا بعمل فيديو ده عشان بس ارد على الحاجات اللي حصلت خلال اليوم او اليومين اللي فاتوا دول اتمنى ان كل حاجه تبقى واضحه للناس أم... انا اكيد مش عايز ادخل في صراعات ولا في مشاكل ولا اي حاجه أم... بس اللي حصل ده طبعا سمعته من وجهه نظر واحده فلازم تسمعوه من وجهه نظر انا كمان وانا شايف الموضوع ازاي وانا ما بتكلمش باسمي كصلاح بس ومش عايز أظلم اللعيبه معايا انا في كابتن فرقه وفي لعيبه كبيره وقديمه عني في المنتخب هي اللي انها تتكلم بالنيابه يعني بالنيابه عن اللعيبه فانا بعتذر لهم من الاول بس انا بتكلم على حاجات بشوفها مع اللعيبه وشكاوي بشوفها مع اللعيبه ما حدش بيتكلم عنها فانا لما جيت اتكلمت في الموضوع ده اتكلمت فيه من زمان في كذا نقطه انا كاتبها طبعا عشان ارد عليهم عشان الرد يبقى واضح بالنسبه لكل الناس اول نقطه بس بالنسبه لي اسهل طريقه للتضليل هي ال تشويه المشكله وانك تشوف المشكله بسيطه وانك تشوف المشكله مع صلاح وانا ما افتكرش ان في مشكله مع شخصيا انا ما مع... عنديش مشكله مع حد شخصيا انا بطلب كل حاجه للعبة تبقى كويسه ومرتاحين وفي نفس الوقت ان اللعيبه تبقى مرتاحه وده انا بطلبه بناء على حاجات انا بشوفها بره وبتعامل بتعامل معها بره وبتعامل معاها من غير ما اطلبها انا فانا لما باجي اطلب حاجه واقول يا جماعه ده الاحسن انا بقول ده الاحسن بالنسبه للعيبه كلها مش لصلاح كشخص أول حاجة موضوع الأمن أو سيكيورتي اللي هما يعني اللي أنا اتكلمت فيه أو المسؤول يعني الراجل المحامي بتاعي اتكلم فيه معاهم أنا بتكلم عليه على أساسه إن يبقى فيه سيكيورتي للمنتخب وفيه حد يبقى معايا مش كان معايا صلاح يفضل ماشي ورايا يزق الناس لأ أنا بس المعسكر الأخير لما جيت المنتخب نمت الساعة 6 الصبح نزلت أفطر ونزلت أتسحر نازل أفطر ونازل أتسحر قالوا لا معلش ما ما ينفعش تخرج عشان خاطر امنك وسلامتك ليه اللعبه كلها تحت لا بس في ناس تحت زحمه وما ينفعش انت تنزل تحت ايوه طب ايه المشكله احنا في معسكر منتخب معلش احنا اسفين ناس كثيره تحت في ال... في الريسبشن وفي في القاعه بتاعت الاكل فانا مش عايز اوجه اتهام لحد معين بس انا في منتخب مصر ودي فرقه وطبعا معسكر والمعسكر بيبقى مغلق ومفروض ان ما نشوفش حد ما نشوفش لعيبه انا مش انا مش ك... يعني الناس بتاخدها اللي هو اول حاجه قالوها بعد الكلمتين اللي انا قلتهم قال لك ده دخلوها في الوطنيه صلاح مش وطني صلاح ما بيحبش بلده صلاح مش عارف ايه مش عارف ده جابوا الكلام ده ازاي يعني الناس انا متاكد ان الناس كويس جدا عارفه عارفه علاقتي بيهم وعلاقتي الحمد لله بالبلد كمن ناحيه وطنيه كمن ناحيه كل حاجه فما افتكرش ان الناس سمعت الكلام ده كويس لانهم كمان نزلوا خطاب وبعد كده قالوا خطاب مش تبعنا بس انا انا عارف كويس ان الخطاب تبعكم الخطاب اللي قاله فيه المدعو محمد صلاح فا يعني مش موضوعي مش هتكلم فيه كتير انا بس هتكلم في حته السيكوريتي لما تبقى عندك لعيب او لعيبه بتنام ستة الصبح يبقى انت محتاج يبقى في مشكله هو ليه م... ليه ما يبقاش عندنا قناعه ان احنا ممكن نبقى غلط انا عادي ممكن نبقى في حاجه غلط وعالجها بس انا ما بطلبش يقعد محمد صلاح ينام جنبه مش عايز انا بقعد انا مع اللعيبه نادي 2 في الاوضه صلاح مش قاعد لوحده في الاوضه ما بطلبش زيادات عن اللعيبه ما بطلبش ان انا اروح باوتوبيس لوحدي ولا عربيه لوحدي ولا عمري هطلب ده عشان الناس بتفتكر ان انا ممكن اطلب ده يعني انا ما طلبتش ده ولا عمري هطلب ده انا طلبت ان يبقى في سيكيورتي عشان خاطر النظام في الوتيل اللعيبه تخرج براحتها عايزين يقعدوا في الريسبشن عايزين يعملوا ده عايزين يعملوا ده بالنسبه لكل الناس مش عارف ليه خدوها إن صلاح لوحده وقدينا ان صلاح خلاص احنا نكبرها ان صلاح بيتكبر على البلد ومش وبتكلموا ان صلاح بقى في ليفربول ف... انا في ليفربول لي سنه تقريبا بلعب والحمد لله ماشي كويس بقى لي سنه او سنين يعني الحمد لله الدنيا كويسه ما عنديش مشكله مش جاي دلوقتي اللي هو ساعه مع... معسكر بتاع النايجر مثلا او ايا كان لا هعمل مشكله عشان خاطر مش عايز انزل او عشان خاطر اتكبرت يعني ما في يوم وليله تاني حاجه م... احنا بعتنا خطابات كتيره طبعا جدا ما تردش عليها ما, ما تردش عليها باي شكل من الاشكال بتتساب بالاسبوع والاسبوعين وبعد كده ترد اوكي هنرد عليك بعد الاجازه ماشي هنظبط كل حاجه بعد الاجازه فمفيش اي حاجه هترد عليها هم قالوا ان كل حاجه طبعا ده دي ما حصلتش وقالوا ان مفيش حد بيطلع الاوض الساعه 4 انا مش فاهم ازاي مع ان ممكن تسالوا الاوتيل عادي جدا ممكن تسالوا اللعيبه مش عايز ادخل اللعيبه في الموضوع عشان المشكله بتاعتي انا انا ما طلبتش معامله خاصه من حد ما ان انا اتعامل معاملة خاصه ولا ان انا امشي لوحدي ولا اعمل ده كله انا بطلب حاجه بشوفها بعنايا انها تتعمل بره وبشوف ان احنا عندنا الامكانيات و... وسهل جدا ان احنا نعملها يعني انا ما... انت ما بتعملش حاجه خارقه محدش يقدر يعملها بص على اي فرقه او اي منتخب بره بتلاقي معاه حد الحرس الخاص بتاعه الناس بتامن لهم كل حاجه بيقعدوا في الاوتيل لوحدهم بيقعدوا في الريسبشن بيقعدوا في كل حته الموضوع بالنسبه لهم سهل مش لازم عشان اللعيبه لازم يبقوا مظلومين وطالع عينهم يعني، لا ممكن نعيش حياه طبيعيه جدا في المعسكر ونبقى مبسوطين. ده ده النقطه المهمه اللي او يعني من اهم النقط اللي كانوا بيتكلموا عليها النهارده واحنا كنا بنتكلم عليها يعني. عشان بشوف كاتب نقط. الفكره كلها ان هم كمان واخدين ان المشكله يعني كل الكلام كله ان اسلوب رامي وحش اسلوب رامي وحش او المحامي بتاعي اسلوبه وحش. ما انت في مشكله حل المشكله سيبك من اسلوبه انا ما اعرفش اسلوبه وحش في ايه مع ان الكتابات كلها دلوقتي في النت ما شاء الله يعني هم سربوا او الخطابات كلها اتسربت ان ده مش قانوني ومش فاهم ازاي وممنوع ان حاجه زي كده تتسرب كل حاجه دلوقتي بعد انا ما قلت ان انا هطلع لايف كل حاجه دلوقتي بقت مسربه في الميديا عادي جدا ان الخطابات دي ما كانتش موجوده اصلا قبل خطابهم هم او قبل المؤتمر الصحفي بتاعهم هم الخطابات دلوقتي بقت في الميديا عادي وشوفوا يا جماعه كلكم عشان عارفين انا اطلع لايف اوكي موضوع موضوع ان انا حد سنه عندي الطياره انا بقصد بيه او المقصود بيه مش انا اقصد بيه المقصود بيه ان انا لما بنزل مصر لما بتيجي تخرج من اي مكان يعني تبقى كله عارف ان يبقى في زحمه في المكان لما بتخرج عادي بيبقى في زحمه انا ما طلبتش ان انا ابقى مع اللعيبه في المعسكر واسيب واحنا مسافرين اروح انا في مكان لوحدي وامشي من طيارة لوحدي وعربيه لوحدي ما فيش الكلام ده كله انا بتكلم من ساعه وصولي من لندن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 ان انا يبقى في طريق سهل شويه في ناس كتير بتعمل في اي بي وفي ناس بتعمل كذا طريقه ان انا اخرج بيها ده المطلوب منهم ده المطلوب ان انا كنت انا بطلب منهم كده ان هو تسهل الاجراءات ان انا اخرج شويه انما ما حدش قال ان انا اكسر قواعد البلد وما تعملش زي الناس لا ما حدش طلب ده بس ما افتكرش ان كل الناس بتيجي تمشي من طريق واحد كله مع بعضه مش مش دايما وما طلعتش غير ان هي تسهيل تسهل الموضوع ده لكن انا ما اعرفش ازاي ان هو ومع... ازاي مع الفرقه تمشي لوحدك و... يعني ما اعرفش الكلام ده جه منين انا ما... ما كتبتوش وما انطلبش ومش محطوط في الخطاب ولا اي حاجه بس هي الفكره كلها ان الكلام لازم يبقى يبان شويه للناس ان محمد ازاي اتغير محمد ازاي بقى ضد البلد محمد ازاي مش عايز ينزل الناس ما بقتش تصدق الكلام ده احنا في 2018 لسه بنتكلم ازاي المحامي بتاعه الكولومبي الكولومبي الكولومبي بنتكلم في خطاب من اتحاد الكورة ضد العيب او اتحاد الكورة على حد معين اتذكر فيه كلمة الكولومبي عشرين مرة واحنا في 2018 فما افتكرش ان ده حاجة كويسة ان احنا عمليين بس نبين للناس قد ايه ان هو المحامي بتاعه هو سبب المشكلة ما افتكرش ان المحامي بتاعه سبب المشكلة تاني حاجة أم. موضوع ان هو صلاح بيطلب ان محدش يقابله ومحدش يتصور معاه ومحدش يطلع له الاوضه ما افتكرش ان في حد يعني ما افتكرش ان في لعيبه انا بلعب بلعب بره الحمد لله بقالي فتره طويله وعمر ما شفتها ان حد ممكن يجيب لي حد يطلع يقعد معايا في الاوضه ويتصور معايا ويقعد معايا ويتكلم معايا مش مش الموضوع مش موضوع تناك الموضوع ان انا لعيب قاعد مع واحد مع صديقي او لعيب تاني ليا في الاوضه يعني انهي ازاي الناس ثانيه تطلع تسلم عليا وتقعد معايا في الاوضه واللي بيقول لك ما بيحصلش ما بيحصل مع مين ما انا الشخص اللي بحصل على الحاجات دي انا الشخص اللي انا بندر في الحاجات دي انا ما أنا, انا تاني برجع اقول انا ما بطلبش امتيازات انا بطلب الحاجات اللي انا بشوفها برا الحاجات دي والله انا يعني مش محتاج احلف عشان إحنا بنتكلم يعني في موضوع انا الحاجات دي بتعمل لي بره مش عايز اقول كصلاح لوحده بس بتعمل لي بره من الناس من غير مطلوبها، انا ما طلبتش اي حاجه من الناس انها تعمل لي دي وبيعملوا لي دي عشان بيقولوا لي انت وضعك دلوقتي مختلف شويه فانت لازم تاخد واحد اثنين ثلاثه اربعه، الحاجات دي كلها بتتعمل لي من غير مطلوبها، انا في مصر لما اجي اطلبها اصلا ما فيش رد، انا ما عنديش مشكله انت تقعد ترد وتاخد وتدي معايا اللي هو لا ده مش مطلوب ده مش هينفع ده مش هنقدر نعمله، بس الحمد لله عندك كل الامكانيات اللي تعملها وبالنسبه للمنتخب مش لعيب كصلاح بالنسبه للمنتخب انك تقدر تعمل حاجات دي كلها ودي حاجات صغيره جدا بتسهل لك يعني بتخلي اللعيب نفسه مركز في الماتش ومركز في في كل حاجه انا ما طلبتش حاجات انا مطالب كل حاجه ان انا ابقى مرتاح في الاوضه ما حدش يطلع لي في اي وقت ما حدش خبط عليا في اي وقت ما حدش يا لعيب يرن الجرس ويدق عليا في اي وقت أه انا كل اللي طلبته وما طلبتش انا اي حاجه ومش جاي دلوقتي ان انا صطعت في الناس واقولك بص الحقوني يا جماعه لا انا بقول على مشكله انت انت اللي طلعت في الاعلام عشان تتكلم فيها فانا لك هي يعني المشكله واحد 2 ثلاثة فدلوقتي انا الحاجات اللي طلبتها كلها طلبات عاديه وكان مشكلتك كمان في الطياره وان احنا نروح و... ونروح ازاي بطياره و... خاصه واللعيبه عندها طياره خاصه عندنا طياره خاصه الفرقه يعني عندها طياره خاصه والمنتخب طبعا عنده طياره خاصه ودي حاجه تحسب للناس اللي بتعمل كده بس في جزء كبير لازم تبقى فاهمه اللعيبه لازم تسافر بزنس وتبقى مرتاحه في اي طياره ايا كانت الطياره كل المنتخبات الافارقه بيسافروا في طياره بيزنس، كل المنتخبات كنت بتكلم على لعيب افريقي معايا في الفرقه طبعا يعني عارفينهم من غير ذكر اسامي. بيتكلم كل سفرهم بيزنس وكل كل طياره بيركبوها بتبقى بيزنس عشان اللعيبه لازم تبقى رايحه مرتاحه، مش مش راكبين جنب بعض اكونومي وقاعدين بس كل واحد فارد رجله على الثلاث كراسي وكده اسمك انت مرتاح، انا كده مش مرتاح. انا في حاجات صغيره جدا جدا ممكن تبقى يعني حاجات صغيره بس بتفرق جدا مع اللعيبه، اللعيبه لما يبقى رايح خمس ست سبعة تمن ساعات سفر وراكب بس ثلاث كراسي قاعد حاطط رجله عليهم ما انا مش فاهم، اللعيبه بتبقى مش مرتاحه، في لعيبه ما بتتكلمش بس انا دلوقتي واجبي ان انا اتكلم، انا بعتذر ثاني انا مش كابتن فرقه بس في لعيبه ما بتتكلمش، ف انا انا مش عايز مش عايزك تقعدني بزنس وتقعد اللعيبه ورا <تصفيق> ايكونومي، انا ما طلبتش ده، انا بقول لك خلي خلي كله ازاي يبقى المنتخب مصر بالاسم ده والحجم ده وانت واقول امكانياتي الموجوده لان الحمد لله داخل فلوس كتيره جدا بالنسبه للمنتخب بعد صعودنا كاس عالم و... ورياضات كويسه جدا من الاسبونسرز والحاجات دي كلها فما فت... ك... عندك كل الامكانيات مفيش حاجه اسمها مش موجوده كل الامكانيات موجوده فكل اللي انا بطلب بيه كان حاجه ليا وللمنتخب ما طلبتش حاجه لو قلت لصلاح ما... لو في طلب واحد صلاح طلبه لي شخصيا انه قال اللعيبه ما متاخد... ما مت... تاخدش زيه او اللعيبه ما تعملش زيه قول قول عليه يعني افتكر انت قلت كل حاجه في المؤتمر وحاولت تطلع شكلي اللي هو كاره البلد بالشكل اللي انت عايزه والناس تأكد ان هم مش هيصدقوا ده كله لان يعني الناس انا الحمد لله انا عارفه لما صلاح بينزل يأدي المنتخب بيأدي بشكل عامل ازاي ويطلع كل حاجه في الملعب يعني افتكر انا قلت كل حاجه و... ولو في اي حاجه انا متحملها واشوفكم على خير باي باي اخيرة بس. هي الفكرة كلها ان انت بتدخل المحامي بتاعي ان هو طرف تالت طرف تالت طرف تالت طرف هو انا ما عنديش مشكلة يعني او انت عندك مشكلة لازم تفهمها ان ما فيش حاجة اسمها تبقى في يعني تبقى فيه اتصال بينك وبين اللعيب دايركت يعني انا ما عنديش مش... يعني ما بقولش ان انا بتنك وان انا كده يعني العالم كله ماشي كده انت طبعا على درايه اكتر مني بالحاجات الاداريه بس هو الطبيعي جدا ان اللعيب المحامي بتاعه او الوكيل بتاعه هو اللي بيمثله فهو اللي بيتواصل معاك فانا مش عارف ليه انت مش قابل دي ودايما في الخطابات بتاعتك ده طرف تالت هو مش طرف تالت هو الممثل بتاع محمد صلاح فده الم... الطرف الثاني هو وصلاح يعني هو بيتكلم باسم صلاح بس حش الصبح يكتب خطاب ده من طرف انا هو ده طرف تاني في الموضوع زي وزي فلازم يتعامل للمعاملة بتاعة صلاح مالوش دعوة بقى انه بي اي جنسية هو مالوش دعوة بالموضوع ده هو لازم يتعامل معاملة الطرف تاني فمش كل مشكلة تحصل ما بيننا يتقال عليها اصل الوكيل بتاعه او المحامي بتاعه هو سبب المشكلة عشان هو مش مصري يعني ما افتكرش ان ده حل المشكلة أنت ما بتحلش أصلا مشكلة مؤقت، أنت كل شوية بتعقد الموضوع بإنك بتدخل ده طرف تالت ده واحد كولومبي، الموضوع مش كده خالص، الموضوع أسهل من كده، الموضوع أنت بتتكلم كواحد بروفيشنال واحد بروفيشنال، بترد عليه بخطاب، بترد عليه بإيميل زي ما بيرد عليك وخلاص، والموضوع يبقى ماشي قانوني وكل واحد يبقى عارف هو واقف فين، إنما إنك تسرب بالخطابات اللي موجودة ما بينكم وتسرب كل حاجة عشان خاطر تشوف رد فعل الناس وبعد كده تشوف الخطاب ثاني، أنا ما أفتكرش إن ده حل خالص بالنسبه لينا ولا بالنسبه للمنتخب خالص في الفتره دي فأنا انا معلش ما طولت عليكم شويه بس ده كلام كان لازم مهم جدا بالنسبه لنا انا اقوله واتمنى ان شاء الله ان الفتره الجايه بالتوفيق لمنتخب مصر ونعمل نتائج ايجابيه شكرا